že bych si dala ještě nějakou sváčku? Tě, už natáčíme. Dneska se budeme bavit o tom, jak se z tohoto stane toto. Možná vám to přijde úsměvné. Jedná se ovšem o životně důležitý proces, bez kterého zkrátka nemůžeme existovat. Bavit se dnes budeme o trávení. Procesu, při němž tělo, přeměňuje jídlo na energii, díky které pak může fungovat a stavět hmotu trávit potravu můžeme díky trávicí soustavě. Nejedná se ovšem o nijak krátký či jednoduchý proces. Věděli jste, že délka lidské trávicí soustavy od dutiny ústní až po žitní otvor je neuvěřitelných 8 až 9 metrů? Tři. Tři. Tři. Tři. Tři. Tři. Páni. Trávení potravy je zajištěno dlouhou a složitou trubicí, která se různě člení, kroutí, rozšiřuje a zužuje. Jednotlivé části a orgány trávicí trubice mají za úkol hlavně štěpení a vstřebávání živin. A proto musí mít dostatečně velkou plochu. Takzvané přídatné orgány mají za úkol hlavně výrobu enzymů a jiných látek, sloužících k chemickému rozkladu trávené potravy. Nazýváme je žlázy a patří mezi ně slinné žlázy, játra, včetně žlučníků a slinivka břišní. Jejich produkty se vylévají do příslušných částí trávicí trubice, například vývody jater a slinivky břišní ústí do tenkého střeva. A kdeže to je? A jaké jsou části trávicí soustavy a její orgány? To si pojďme ukázat tady na tom exponátu. Nejdříve musíme potravu přijmout ústy, kde díky zubům a jazyku potravu mechanicky zpracujeme a rozmělníme na menší části a také změkčíme slinami. Potrava poté putuje hltanem a jícnem do žaludku, kde je dále rozmělňována a chemicky zpracovávána. Poté se potrava posouvá dále do střev. Nejdříve do tenkého, kde dochází ke konečnému natrávení potravy a vztřebávání většiny živin. Tenké střevo má šířku 3 až 3,5 cm a dlouhé je 3 až 5 metrů. Že je nemožné, aby se nám do těla vešlo? Nebojte. Tenké střevo je pěkně smotané do jakéhosi chumlu, tak aby se nám pěkně vešlo do dutiny břišní. Další a poslední fáze trávení je v tlustém střevě. To je široké 5 až 7 cm a měří přibližně 1,5 metru. Zde dochází k finálnímu dotrávení potravy a zahušťování tak, aby vznikla stolice, kterou následně z těla vyloučíme. Ta je tvořena nestrávenými a nestravitelnými zbytky potravy. Uf, to je délka a takových orgánů. Jak vidíte, cesta od tohoto k tomuto není vůbec jednoduchá. A teď mě omluvte.